<laughs> Είμαι ο καλύτερο πολεμιστή του κόσμου. Ήρθα να σα καταλάβω Ό, Χαχάχα! Οχ, θερασμό! Εσύ είσαι. Δεν βλέπω κι Δεν φοράω και τα γυαλιά. Μίλα, Γκάντι, ε? τι κάνει ακριβώ. <laughs> τι είναι αυτό που λαμπιρίζει τώρα. Κάτσε λίγο να παναβάλω και τα γυαλιά μου. <laughs> να, τι Δε μου λες, Ερασμία, πού γυρνάς έτσι μέσα στο σπίτι. Τι νομίζεις ότι κάνεις, στο MyStyleRocks τα πας και πού πας με το Ρούκι. Mm, γιατί δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ και εγώ να ντυθώ και ωραία και να πάρω το Ρούκι μου. Τέλος πάντων, για να μην τα απολυλογώ, έτοιμάσου, ξεκινάμε κανάλι στο YouTube. Και έχουμε και συνέντευξη. Δίσου, ντήσου, ντήσου. Σωστά και κανονικά εννοώ. Τι κανάλι, τη συνέντευξη, τι λες.